ولد باردو كنت ربيت عند الجد كوهان مسكني في الكون السابع وسط كوكب الانسان حبي للغشنات ابتدى وانا في فتره الحضانه اعظم ساينس في الوجود دوم هجت كل الاكوان كنت اذي شقي الكل استغرب مني فيني قوه ما هي منطقيه رغم صغر سني كنت عايش في وسط غابه منعزل عن البقيه الوحده بين وحوش الارض قوت بنية الجسميه اكيد عرفتوا مين اسطوره الساياجين يعني لا تحاول تستهين سببها بتكون مرعوب كل اللي كانوا ضدي خسرتهم في ذي الحروب بعضهم صار لي خوي بعضهم يعاند لكن يكفوا اللي في صفي كل واحد ليا يساند وقت الغشنا يتلموا والخصم مشرب من دمه لو يلعب مع الكون السابع صدقني بيزيد همه انا ساياجين الاسطوري ما حد يقدر يجاريني بقوتي لاني حصني يصعب عبوري انا سياجينا الاسطوري قوتي الطاقة الكي متعه المعركه ما تكون الا بظهوري انا سياجينا الاسطوري قدوه المحاربين الكل يخاف مني في لحظه حضوري انا سياجينا الاسطوري بكل بساطه هذا انا سونغو كو الساينز الاسطوري اصحابي ضد العدو سوا ما يوقفهم سد يحموا كوكب الاسطوري ويكدوا اي عدو كد لو فكر انه يغزينا يجهل القوه اللي فينا اساطير من كل كوكب يتلموا في ذي المدينه امير السياجين ومهجد كل الحته لو ما تعرف من يكون هذا السياجين في جته من جدك انت تبغى تتضارب معاه بغض النظر عن طوله ترى في قمه الذكاء ولا الاخضر بيكولو فعله دايم يسبق قوله هو من كوكب الناميك يدك ما تقدر تطوله مهما جو تلموا حوله راح يتصرف معاهم ما يعرف للياس طريق مهما كان مستواهم تعرف ولدي كوهان اكيد سمعت عنه لانه ملازم الكتب الناس بسوق فيه ظن ما يدرو انه لو فكر بس انزل يحارب راح يسوي شوشره لانه يملك دماء محارب انا ساياجين الاسطوري ما حد يقدر يجاريني بقوتي لاني حصن يصعب عبوري انا ساياجين الاسطوري قوتي بطاقه الكي متعه المعركه ما تكون الا بظهوري انا ساياجين الاسطوري قدوه المحاربين الكل يخاف مني في لحظه حضوري انا ساياجين الاسطوري بكل بساطه هذا انا سونغو كو الساينز الاسطوري عمري من سكريرين هذا اول صاحب لي تستهين عشانه قزم ترى قدراته قويه اتدربنا سوية مع موت الرش شايب لو انفلت على العدو مستحيل كل سايب هذا ما جيبوا الشيطان خوي الفنطل ساتان لو تواجهه في معركه اكيد بتكون خسران حتى صغارنا ترى فيهم قوه ترانكس جوت لو اجتمعوا العدو استحاله يسوي فتوه تقول لي مو ورا لوفي يا واد اهدى من تقدم لو تجيب معك ميهو كدوفي وجيب معك هذاك الاصلع بعلمو مقامه لو شاف شعري الابيض ما راح يصحى من منامه انا سايجين الاسطوره بكل بساطه روح اكتب كلمه محارب شوف مين يطلع لك الصوره ما في غير المحارب اللي ما يكرر الزمان سون كو انا مهجد الاكوان انا ساياجين الاسطوري ما حد يقدر يجاريني بقوتي لاني حصني يصعب عبوري انا ساياجين الاسطوري قوتي بطاقه التيم متعه المعركه ما تكون الا بظهوري انا ساياجين الاسطوري قدوه المحاربين الكل يخاف مني في لحظه حضوري انا ساياجين الاسطوري بكل بساطه هذا انا سونجو كو الساينز الاسطوري انا سياجين الاسطوري حد يقدر يجاريني بقوتي لاني حصن يصعب عبوري انا ساجين الاسطوري قوتي بطاقة الفيل متعة المعركة ما تكون الا بظهوري انا ساجين الاسطوري قدوة المحاربين الكل يخاف مني في لحظة حبوري انا ساجين الاسطوري بكل بساطة هذا انا سونغو كو الساينز الاسطوري